رأى بنوعية المواضيع اللي بتحكيها أو بتفكري فيها رأى بنوعية الناس اللي بتتواصلي معها مستوى حياتك مرتبط جدا بجودة هالمواضيع وطبيعة هالناس كل إنسان بتأثر بالبيئة اللي عايش فيها فإذا كانت بيئتك ما عم بتساعدك توصلي لمستوى أنت بتطمحيله ساعتها أنت مضطرة تتواجدي ببيئة تاني فيها الفرص والناس اللي حتساعدك توصلي مطرح ما أنت بدك